<laughs> to je těžká otázka, hodně záleží, jestli v zimě nebo v létě, takže, ale bohužel mám pocit, že třeba na Vánoce už není moc sníh, většinu let, takže mám pocit, že čím dál tím teplejíc. No. Na podzim hodně prší a v létě je to tak, že je třeba několik týdnů sucho nebo něco a jinak je příjemně, třeba na jaře myslím, tak akorát. Tak třeba teď v Praze v listopadu je tak okolo 50 stupňů Fahrenheit, 10 stupňů Celzia zhruba, nevím, jestli jsem to řekl správně, teda, trošku. A prší zima, dá se říct. A další dva týdny si myslím, že už bude sněžit v Čechách. Takže vodoschladnějc a je to víc na severu. Bydlím v Praze a. Obvykle počasí je těžko říct tady ve střední Evropě, jak máme ty čtyři roční období. Tak se to furt střídá, sluníčko, déšť, závisí to na ročním období. No ale... Um, obvykle tak kolem 10 stupňů v <laughs> Berce je hodně zamračeno, tam není moc hezky, většinou v Praze třeba svítí sluníčko a v je zataženo. A, a prší a je zima. <laughs> máme tam hodně sněhu zimně, třeba 50 cm. <laughs> No, tak v zimě zima, v létě léto a je to prostě strašně různorodé. Někdy je zima velice krutá, že na to člověk není připravený a teďka v posledních letech byly zimy takové mírné, že se to prostě dalo snést, nebylo to nic hrozného a to samé si myslím, že platí o létu, jaro léto. Někdy, někdy jsou léta hodně kruté, tak jako třeba teďka pár dnů, kdy člověk strašně těžko snáší teplotu, protože na ně není připravený. A z toho prostě se ochladí. Jsou různé nemoci, takže hodně proměnlivé počasí nemám jako určitě ráda. A radši mám teplý. No, to léto je trošku šílený tady v Austinu. Asi je to místo s nejhorším létem, kde jsem zatím žila, protože je tady hodně teplo a je tady hodně vlhko a je tady hodně švábu což je hrozný, a zimu jsem tady moc nezažila, ale tady moc opravdová zima asi jako není, no. Mm -hmm.